سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی رو دارین از کانال فاند در یوتیوب تماشا میکنید. امیدوارم تا اینجا از که کهتهیک کرده ایم لذت برده باشین مطابق معمول سمت راست پایین تصویر شما لیستی از شبکه های اجتماعی که ما توش فعال هستیم رو می بینید و همونطور که میدونید همه ویدیو های ما در یوتیوب به اشتراک گذاشته میشه و بعد, بعد از مدتی در آپارات. در سایر شبکه های اجتماعی ما هم میتونید از آخرین اخبار و اطلاعات پیرامون کریپتوکارنسی و بلاکچین اخبار به روزی به دست بیارید. پیشنهاد میکنم حتما حتما صفحه اینستاگرام ما رو دنبال بکنید. آدرسشون رو در از سایتمون ثروتیار.کام ببینید. این ویدیو 85 هست و اگر می‌خواید از ما حمایت بکنید، بهترین نوع حمایت حمایت معنویه. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما این ویدیو و سایر ویدیوهای ما رو برای دوستاتون ارسال بکنید، کانال ما رو به اونها معرفی بکنید. در سایر شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای ما رو به اشتراک بذارید با گذاشتن کامنت نظر پیشنهادیتون مواردی که دوست دارین درباره اونها ویدیو تهیه بشه با نوشتن تجربه کاربری خودتون در کامنت‌های مربوط به این ویدیو می‌تونید به سایر علاقمندان هم در توسعه زنجیره دانششون کمک بکنید توی این ویدیو می‌خوام در خصوص سه مدل پیشبینی قیمت بیت کوین با شما صحبت بکنم ببینید یه سری روش‌ها هست روش‌های خاصی بازاره درسته که شما تحلیل تکنیکال و رو باید بدونید چارچوبش و اصولش رو اما یه سری مودل ها هست که انحصارا مربوط به بازارهای خاصیه و شما نمیتونید اونو تو هر بازار دیگه مورد استفاده قرار بدین توی این ویدیو میخوام در خصوص اون موارد ویژه بینی قیمت بیت کوین با شما صحبت کنم اگر به موضوع علاقمند هستین ادامه ویدیو رو با ما دنبال کنید مثل همیشه بحث سلب مسئولیت این ویدیو فقط جنبه آموزشی داره و اگر می‌خواید ازش در حوزه تجاری و خرید و فروش استفاده بکنید حتماً باید در نظر داشته باشین که ریسک معامله‌گری کاملاً بر عهده خودستون و از این محل هیچ مسئولیتی بر عهده ما نیست. اگر این اولین ویدیویی که از کانال ما شما داریم تماشا میکنید پیشنهاد میکنم حتماً فیلم آموزشی مربوط به نحوه, آموزش... نحوه استفاده از ویدیوهای ما رو کامل ببینید توی اون میتونید اطلاعات بیشتری در خصوص کانال ما به دست بیارید و از ویدیو ها به نح احزن استفاده کنید. سرفصلی که مهمیم با چک کنیم که بحث تحلیل تکنیکال و به صورت خاص مدی های پیش بینی قیمت بیت کوین. در خصوص تحلیل تکنیکال خب این یه دانش جنرالیه که شما تو همه پیش بینی ها میتونید ازش استفاده کنید نفت طلا فارکس بورس بورس های کشورهای مختلف و به صورت خاص کریپتوکارنسی اما مدل های پیشبیی قیمت بیت کوین به سه دسته عمده تقسیم بندی میشه. یکی مدل استاک to flow هست که اصطلاحاً بهش 2F میگن قبلا در خصوصه ای ویدیو ساختیم که بر اساس این مدل قیمت بیت کوین و پایان 2021 یعنی تا پایان 2021صد هزار دلار پیش بینی کرده این بالا براتون کار میکنم بعدا ازش استفاده ببرین مدل دوم الیوت ویو هست امواج الیوت. احتمالا در خصوصش خیلی شنیدیم خیلی از تحلیگرم از این استفاده میکنن و سطوح حمایت و مقاومت و بعضا روی شاخص میندازن میگم مثلا شاخص دیگه اینجاها باید برگرده یا اینجاها میتونه بریزه و حالا مقاومت و حمایت خوب و سختی رو در پیش رو داره و در نهایت مدل سوم هایپر ویوز بریم جلو ببینیم اینا چی هست داستان الیوت ویوو که اصلا یه بحث مفصلی داره نسبت فیبوناچی رو تو امواج الیوت میبینن حتی این انواج الیوت یا اصلاً همین نسبت فیبوناچی همون عدد تلایی هستش که مثلا میگن اگر آدمی پایین تنه و بالا تنهش به نسبت تلایی، عدد تلایی نزدیک باشه این آدم تو به چشم آدم خوش دیپی میاد همونطور که در تصاویر هم مشاهده میفرمایید مثال هایی از فیبوناچی در کهکشان راه شیری هست در روی کره زمین ساخت اهرام سلاسه مصر هست و همونطور که می بینید این یک نسبتیه که در زندگی ما رسوخ کرده و دانشمندان علوم ریاضی اومدن از این مدل برای پیش بینی قیمت ها و رشد و نزول اونها استفاده کردن مبحث کاملا یک مبحث تخصصی پیشنهاد می سر حوصله اینو کامل برین یاد بگیرید ازش میتونید خوب استفاده کنید کما اینکه ما تو ویدیوهای مختلفمون به این مسئله اشاره کردیم که خیلی از تحلیلگران تکنیکال یا های بازار کریپتوکارنسی از این بحث تحلیل تکنیکال دارن به نفع شایسته ای استفاده میکنه هایپر ریوز مدل این مدل بر اساس تجربه ای که آقای تون ویز شخصا به دست برده برای روند برای پیش بینی روند بیت کوین اما مدل ایشون در روند نزولی صدق میکنه به نوعی برگرفته از RSI هست و یه مدل هفت مرحله که پیش بینی میکنه که اگر جای این بیت کوین داره ریزش میکنه به این صورت خودش رو میتونه اصلاح بکنه اون اصلاحات یعنی عوض شدن روند نزولی به سعودی عملا همون دت کاتبونسی که ما بارها بارها با هم در خصوصش صحبت کردیم یه نکته وجود داره که اپ هم خیلی بهش اشاره داشتن بحث مبهم بودن بیش از حالا ایشون ادعاشون اینه که 90 درصد در زای دیجیتال اصلا طرحشون مبهم شاید به نوعی بخوان اشاره داشته باشن به اسکم بودن این موارد اما خب بابت همین اومدن مدلی رو طراحی کردن توی وبسایتشون قرار دادن و بر اساس اون هم دارن مشاوره میدن میدونید که این مدل ها مدل هایی هستش که وقتی که شما اینو در نظر داشته بشین یک پترنی که دیتکت میشه لحظه ای که دیتکت میشه استلاحاً میگن همون موقع هم کیل میشه چرا؟ چون که بازار اونو شناخته پس با یه مدل و یه اندیکیتو شما نمیتونید یا ربات معاملگر نمیتونید تمام عمرتون از اون استفاده بکنید و هر با همین مدل جواب بگیرید نه این مدل حتی اگر اون شاخص جواب بده ولی اعداد و تنظیماتی که روش انجام میدی خودشو داره به روز رسانی میکنه و همین خاطر خیلی از فعالین این حوزه که ربات می نویسن از قابلیت های هوش مصنوعی برای اصلاح خودکار نسبت ها استفاده میکنه یه سری به وبسایت ایشون بزنی این آقای تون ویز یه پیشبینی هم داشته جدیداً در خصوص قیمت بیت کوین تا پایان سال جاری یعنی پایان 2020، بین گفته 6000 هزار تا ده هزار نوسان نوستان داره حالا یه ماینس هم تویش در نظر گرفته اهمیت اشاره به نامه ایشون چیه ببینید ما توی این ویدیو های مختلف بارها بارها آدم های مختلف رو معرفی میکنیم و بهتون پیشنهاد می‌کنیم که این آدم ها رو ترک کنید یه صفحه هم توی یوتیوب داره آدرسش رو براتون توی پست مربوط هم ویدیو در یوتیوب اشتراک میذارم ولی بدونید که مثلا محصولاتشون این آدم ها چرا؟ چون دانشیه این ویزده اون نالجه که اینا به دست دوردن. از در کنار در کنار هم قرار دادن داده ها و بعد اطلاعات و تحلیل اونها به یه مدل‌های دست پیدا کردن که نتیجه تجربیاتش میفروشه ایشون همین مدل همین آرس های هفت مرحله ای داره یه چیز حدود پنجاه دلار یا پنج هزارم بیت کوین میفروشه به کسایی که ازش میخوان استفاده کنند بحث مشاوره رو داره. یه سری کنفرانس و کلاس آموزشی مگزار میکنه خیلی به بهها سرشم شلوغ هست. تاکید ما بر این بود که شما روش های تحلیل قیمت و پیشبیی قیمت رو، بدونید و اگر جایی هم به شما دارن اطلاعاتی رو میدن در قالب تحلیل و مشاوره حداقل بخوایین ازشون که بر اساسی چه پایه و اساسی دارن از این مدل ها نام میبرن امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین با اشتراک این ویدیو در های اجتماعی و برای دوستاتون از ما حمایت معنوی می‌کنید و اگر می‌خواید حمایت مادی از ما انجام بدید می‌تونید لینک زری ام پاد یا آدرس کیف که در پست مربوطه هم ویدیو در یوتیوب اشتراک گذاشتم استفاده کنید. اگر به این موضوعات علاقمند هستین و تا الان عضو کانال ما نشده همین الان روی این لوگو کلیک بکنید دکمه زنگوله رو بزنید تا از آخرین اخبار و که ما براتون تهیه به لحظه و زودتر از بقیه از طریق یک ایمیل خودکار مطلع بشین. زمنان دو تا ویدیو مرتبط با موضوع هم این کنار براتون کارد میکنم تا بتونید زنجیر دانشیتون رو کامل کنید ممنون که تا اینجا همراه ما بودید خدا نگهدار